من اين تاتي السكينه تبدا السكينه بقضيه ان ان احسان طرف الى طرف بمعنى ان بدا الزوج والزوجه بصلاه ركعتين وبعدين الزوج يعني يسال زوجته اذا كان عايز يبني البيت على كتاب والسنة يقول لها شوف عشان نتفق من الاول احنا ها احنا تزوجنا على كتاب وسنه عايزين لما نختلف يكون مرجعيتنا الكتاب والسنه، كيف؟ يعني انا لما اروح السوق أشتري, اشتري اشياء تكال، اشياء لها مكيل يكال بايه؟ بالجرام وبالكيلو جرام، تمام؟ طيب لما اروح اشتري في السوق اشياء اقمشه اشتري كيف يعني اعرف الاقمشه؟ بالاطوال، المتر او اليارده، القدم او او السنتيمتر او او الى اخره، يبقى اذا في وحده للايه كيف يقيس العلماء آآ آآ يعني اجارنا الله اياكم من الزلازل يقيسوا الزلازل بايه بمن خسر اختر يقول لك اربعه على مقياس خير خمسه على مقياس خير ربنا يؤمن بلاد المسلمين ان شاء الله فاذا هناك مقاييس للاطوال مقاييس للاوزان مقاييس للابعاد مقاييس للزلازل طيب ما مقياس الحياه الزوجيه كتاب والسنه نضع كتاب السنة في كفه واعملنا في كف العمل اللي يتوافق مع كتاب والسنه والله خير وبركة بمعنى ايه بمعنى لما تدخل بيت مسلم تلاقي الموسيقى والاغاني شغالة فيه للنهار ها فتقول هل عمر بن الخطاب يرضى يزور اهل البيت دول ها ابو حنيفة يعني يقبل دعوة على الغداء او على العشاء في هذا البيت ابن تيمية لو وجهنا له دعوة وبطاقه تقدع واقترب من البيت وسمع الطبل والزمر ها هل يقترب هل يدخل لا بد ودي مش عايزة ولا فقهاء ولا فتاة وإيه راي كاسدنا الشيخ وهل هذا يقول يا عمي سبحان الله والله ما تثور أسئلة إلا عندما يكون فيها شك في واحد هيسأل سؤال يقول شرب الماء حلال أم حرام شرب الشاي حلال أم حرام أكل رغيف الخبز حلال ما يسأل في سؤال لا يسأل في سؤال فطري لكن يسأل فيما خطر ببالي أنه في شك أنه فيه علامة استفهام يعني يراك في التدخين يراك في البيرة يراك في الأغاني حاك في صدره، يعني حكى يعني المسألة مش نو... مش سليمة 100%، الأمور واضحة. طيب بدأنا بهذا المنطق بيتاً يقول فيه العريس عروسه أو الزوج في أول ليل. إحنا عايزين مرجعنا كتاب السن إن اختلفنا في شيء ما عرفنا نقيس بكتاب السنة نذهب لأهل العلم اللي يفهموا في كتاب السنة ولا داعي لتكبير المسألة وتوصيل المعلومات أول بأول للأسرتين الكريمتين. الأسرتين مترقبتين، منتظرين أخبار على الهواء، ها، عملتوا إيه؟ سويتوا إيه؟ طبختوا إيه؟ رحتوا فين؟ يعني سبحان الله، اتركوا البيت الجديد يقوم بما يريده رب العباد عز وجل، وتقول العروس الناصحة المؤمنة لزوجها: أنت بالله عليك عايز أسألك سؤال. إيه الأمور التي تحبها؟ والأمور التي تكرهها؟ ليه؟ لأن الأمور اللي إن شاء الله تحبها طالما هي أمور وفق الشرع، أنا إن شاء الله أنفذها. والامور اللي هي والعياذ بالله تكون مخالفه لشرع الله يعني ما في داعي، والامور التي تكرهها انا لا اتجنبها. فيعني ابو بكر نفسه الصحابي الجليل يقول واعلموا لما صار امير خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه للمسلمين واعلموا ان لي شيطانا يعتريني يعني احيانا اغضب واثور فاذا رايتموني غضبت فاجتنبوني لما تقولي تلون... لما كده عديت الحدود وخلو... تركوني ان اهدأ في بعض الزوجات تجد الزوج عصبي وعارفك منه كده هي تريد ان تتناقش في امر ما ولا طيب ان شاء الله الصباح لا لا انا عايز القضاء طيب لا انا لسه راجع من العمل وعندنا دوشة وضوضاء وفي ناس بتنفصل وناس و... وعندنا ميزانية وتقديم ميزانية والمدير يسأل والوزير يسأل انا اريد ان اناقش الموضوع الان هي ترى ان موضوعها يسد عين الشمس وأرى ان موضوعها تأفهم بالنسبه لتعبه، هي لو زوجه ناصحه تهدا سبحان الله وبعد ما تهدا بعد ما يهدا يبقى نتكلم في الموضوع، لكن نتكلم ونحن في حاله سخونه لن ناخذ حلا ولن نصل الى ايه؟ الى بر الأمان في ايه؟ في قضيه النقاش، ولذلك اياك يا ابنتي ان تناقش الزوج لحظه عصبيته واياك ايها الاخ الكريم ان تهمل الزوجه لدرجه انك يعني ايه؟ يعني تعتبر انها من سقط المتاع وان هذه لا يسمع لها وان لا لا, لا راي لها وكمان لسه الحريم والنساء هيعدلوا علينا في البيوت لا لا لا, لا. بالعكس انت تنزلها منزله كبيره لا لكن ممكن لو سمحت بعد شويه بعد الصباح بهذا المنطق يبقى في لغه الحوار، لغه التفاهم. اذا علمنا ابناءنا وبناتنا هذا الامر وصلنا ان شاء الله الى بر من التفاهم وشيء من راحة النفس أنا أناقش